وہ آج تو ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا uh, کیونکہ وہ سب کی لیے بڑا وہ تھا بٹ ڈیٹ اٹلی ٹیکنیکلی ہر چیز بڑا پراپرلی سیٹ